<تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا وسهلا بكم في, في قناه اسكندراني العاب رقم واحد النهارده يا جماعه نفس المشكله في الفيديو اللي عدى برضو نفس هي هي المشكله آه سيرفر شهرمان هو هو زمرد عشرة وسيرفر بدر برود أربعة عشر هو هو السيرفر دين- دينيازد إيه أسمي السيرفرات دي مش عارف هو هو نفس السيرفر يا جماعة مش عارف دي مشكلة عندي ولا إيه اريد حضراتكم تكتبوا في التعليقات هنخش السيرفر دوت وهنلاقي اللي في السيرفر دوت هو هو اللي في السيرفر دوت معرفش إيه ده إزاي نخش نشوف مع بعض. اهو بصوا اسكندراني العاب دايما لسه عامله جديد الحاله اهو مستوى تلاته لو دخلنا دوت سيرفر بدر البدور تمام نطلع ونخش السيرفر اللي تحتيه هو هو ونفس الشخصيه معرفش ايه ده مع انها مش متكرره في السيرفرات التانيه يعني. تمام نبدأ أوه. دخل ايه ده. ما طلعش هو هو ده طلع الشخصيه اللي في سيرفر شهرمان برضو ما اعرفش ده ايه ده ايه في مشكله جامده جدا بالنسبه ليا والله ما اعرفش ايه ده يا يعني اما سيرفر شهرمان دموه على سيرفر زمرد عشرة ودموه على سيرفر اللي هو ديانز 11 ما اعرفش ايه ده بالظبط ما اعرفش يا ريت يا جماعه تشوفون حل للمشكله ديت دي يا جماعه مش عارف هي دي مشكله ولا هم ضموا السيرفرات على بعض ولا ايه بالظبط يا ريت تكتبوا في التعليقات عشان انا بقيت متوتر ومش عارف الايميل دوت مش عارف بقى في كل حته وكده يا جماعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الملك من فيكم مشترك مكانك ما اسمعش صوتك شغاله رايح اللي فين <تصفيق> ده الملك نادي الملوك مين فيكوا مشترك